حضرت باعزی بستانی رحمت اللہ تعالی جن کی بات میں آپ کو سنا رہا تھا آپ ایک دن ماں کے پاس گئے اور جا کر عرض کی کہ اگر آپ مجھ پہ اپنے حقوق کو معاف کر دیں تو کیا میں رب کو راضی کر لوں حق کی تلاش میں جا سکتا ہوں اگر آپ مجھے اپنے حقوق کو معاف کر دیں تو ماں تو ہر وقت بچے کی خوشی میں خوش ہے ماں کو جیسے کو وہ کہتے ٹھیک ہے پتر جیسے تو راضی تیری ماں بھی ویسے راضی تو ان کی ماں نے آگے سے فرمایا ٹھیک ہے با یزید جا تو اپنے رب کو راضی کر میں نے اپنے حقوق معاف کیے المختصر انہوں نے بارہ سال جگلوں کی خاک چھان ماری رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے لیکن نہیں ملا بارہ سال کے بعد اپنے علاقے بستام سے گزر رہے تھے گھر پہ نظر پڑی تو دل میں خیال آیا کہ با یزید چلو شہر سے گزر رہا ہے ماں کی زیارتی کرتا چاہ ماں کو ملتا ہی جا تو آپ جب گھر کے قریب گئے دروازے پہ دستک دینے لگے تو اس خیال نے روک لیا کہ بایزید ساری زندگی ماں کی خدمت نہیں کی تو یہ وقت رات کا پچھلا پہر ہے ماں کے آرام کا وقت اور آرام میں خلل بھی نہ ڈال تو حضرت بایزید بستامی رحمتہ اللہ تعالی علیہ آپ نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور دروازے کی ٹیک لگا کے بیٹھ گئے رات کا تیسرا وقت جب ہوا تو گھر سے جس نالی سے پانی آتا تھا نا وہاں سے پانی آیا تو آپ کو پتہ چلا کہ اماں اب اٹھ گئی ہے اماں اب اٹھ گئی ہے کس لیے اٹھی تحجت کی نماز کے لیے وہ مائیں تھیں جو رب تعالیٰ کی عبادت میں رات دن لگی رہتی تھی اور بچے بھی باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ جیسے پیدا ہوتے تھے آج تو بس اللہ خیر ہی فرمائے تو جب آپ نے دیکھا کہ امہ اٹھ گئی ہے تو دروازے پہ دستک دی اب نام نہیں بتایا بولے بھی نہیں اندر سے آواز آئی کہ بیٹا با یزید رکجہ تیری ماں آکے دروازہ کھولتی ہے تو یہاں پر ایک مفسر نے نیچے بات لکھی کہ بچے چاہے جتنا مرضی ماں باپ سے دور ہو جائیں لیکن ماں باپ کی محبت اس قدر ہوتی ہے کہ ماں باپ بچے کے لمس سے بھی پہچان جاتے ہیں کہ یہ کس بچے نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کون سا بچہ آیا ہے اور ماں پہچان گئی کہ میرا بیٹا باعزیز آیا ہے دروازہ کھولا کیا دیکھا کہ بیٹے کی حالت بے حال ہے بال بکھرے ہوئے ہیں کپڑے پھٹے ہوئے ہیں پیر میں جوتا کوئی نہیں ہے حال سے بے حال ہے تو ماں سے کہاں برداشت ہوتی ہے ماں تڑپ اٹھی پھر رابطالہ کی بارگاہ میں شکوہ کنا ہوئی ہے. عرض کرنے لگی باری تعالیٰ میرا بچہ تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا تیری رضا حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا ابھی تجھے تو نے اس کو اپنا قرب نہیں عطا فرمایا تو حضرت با عزیز بستانی اللہ تعالی آ فرماتے ہیں کہ بارہ سال میں نے جنگلوں کی خاک چھان ماری اور جس حق کو تلاش کرنے نکلا تھا وہ حق تو میرے گھر میں تھا جس رب کو میں جنگلوں میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا وہ رب تو میری ماں کی دعا میں موجود تھا جو مجھے بارہ سال نہ مل سکا وہ ماں کے ایک لمحے ہاتھ اٹھانے کے صدقے سے رب تعالیٰ نے مجھے عطا کر دیا اور رب کا قرب حاصل ہو گیا تو بھائیوں اور ماں اور باپ کی دعا جو ہے نا یہ رب تعالیٰ سے ملا دیتی ہے ماں باپ کی خدمت جو ہے یہ بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے اگر ہمیں اندازہ ہو جائے نا حضرت تو آج ہم ماں باپ سے ایک بھی سیکنڈ آگے پیچھے نہ ہو